Юрій Слюсарчук – батько шестикласника. Чоловік каже, його син тиждень не ходить до школи, тому що п'яті та п'яті класи в навчальному закладі закрили, а в іншу школу переводити його не хоче. «У нас досить велике гарне приміщення. Наша сільська рада минула, скільки вклала в ту школу зараз на даний момент. Вікна поставили, двері, сама котельня тільки. Чого варто?» На протест також вийшла матір п'ятикласника Інна Щупак. Жінка каже, про закриття п'ятих-дев'ятих класів дізналась перед початком навчального року. Нас пізно повідомили, а фактично поставили перед фактом, щоб ми перед першим вереснем шукали дітям школу. Як наші діти куди мають їхати, має бути супровід. Нам навіть не, не зробили огляду хоч якої школи, якихось відкритих дверей». До протестувальників вийшла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. Вона розповіла, що рішення про реорганізацію шкіл приймають керівники громад. Але, каже, проведуть перевірку з юристами, чи правомірну гімназію реорганізували в початкову школу. Просто так прийняти рішення. І доводити інформацію в серпні місяці так робити не можна, адже педагогічні працівники мають бути повідомлені про можливе вивільнення або зміну істотних умов праці. І ще одне, якщо це не виконує функції керівник навчального закладу, якому доведено рішення сесії про пониження в ступені, то відділи освіти, місцеві органи влади мали би контролювати такий процес». Нагадаю, 19 квітня в селі Чугалі проводили громадські слухання. На них прийшли понад 70 жителів. Про це розповіла вчителька математики Чугалівської гімназії Надія Медецька. За її словами, тоді майже одноголосно прийняли рішення не реорганізувати Чугалівську гімназію. Також тоді голова Кременецької громади Андрій Смаглюк розповів, чому прийняли рішення реорганізувати гімназію. «У класі має бути, щоб була освітня субвенція не менше 18 учнів.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 Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.